Všechny solární elektrárny produkují elektrickou energii ze slunečního záření. Formy, jakými ale energii ze slunce získávají, se liší. Dnes se budeme zabývat věží. Eh, pardon, touhle ne. Solární věží. Jedna taková se nachází v Nevadské poušti nedaleko Las Vegas. Princip solární věže spočívá v koncentraci slunečního záření do jednoho bodu, který se nachází na věži. Ale jak se zde sluneční svit koncentruje, nepoužívají se k tomu klasické solární panely, které jsou třeba na střechách domů. Místo toho k získání energie slouží zrcadla, známá jako heliostaty, která se nachází v blízkém okolí solární věže. Takových zrcadel může být až několik tisíc a všechny jsou namířena tak, aby se od nich sluneční paprsky odrážely na vrcholek věže. Vzhledem k tomu, že se slunce během dne pohybuje po obloze, jsou tato zrcadla opatřena počítačově řízeným otáčením. Díky tomu se sluneční paprsky vždy odrážejí správným směrem. Na vrcholu věže se nachází přijímač, ve kterém se ohřívá olej nebo roztavená sůl na teplotu 500 až 1500 stupňů Celzia. Olej nebo roztavená sůl se zahřeje a následně se odvádí do generátoru, kde se ohřívá voda a vznikající pára zde vytváří elektrickou energii. I když nejsou solární věže, častým zařízením k získávání energie mají jednu nespornou výhodu. Energii, kterou zde získáme, je totiž možné skladovat i pro dobu, kdy slunce nesvítí. Elektřinu se tedy získávat i během nočních hodin. Tato forma skladování energie je mnohem efektivnější a levnější než skladování energie ve formě elektřiny, například v akumulátorech. Solární věže jsou skvělým příkladem toho, jak nám chytrá inženýrská řešení pomáhají v mnoha oblastech života. V tomto případě nám pomáhají získávat energii ze slunce, uchovávat ji i v nočních hodinách, kdy ji potom můžeme použít ve formě elektrické energie.